بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین مرغی چھ سو روپئے ساڑھے چھ سو روپئے کلو آٹا ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے, روپے کلو متحدہ عرب امارات کے دو بینکوں کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالر واپس بھیجوانے کے بعد قومی خزانے میں صرف ساڑھے چار ارب ڈالر رہ گئے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی انتہائی ناقص کارکردگی کے بعد قومی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے دوست ممالک نے اگلے دس سال کے دوران پاکستان کو معاشی حوالے سے بدحالی سے نکالنے کے لیے جو بڑا پلان بنایا ہے اس میں ایک یو ٹرن لیتے ہوئے دوبارہ خان سے رابطہ قائم کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل آصم منیر سعودی عرب کے طویل دورے پر ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان نے خصوصی ایلچی کے ذریعے کپتان سے رابطہ کیا ہے ہنگامی رابطہ یہ کیا معاملہ ہے اور چین روس متحدہ عرب امارات افغانستان اور بھارت کے سفارتکار رات گئے زمان پارک میں کس حوالے سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پاکستان کے اگلے دس سالوں کی پالیسی کے حوالے سے کیا صلاح مشورے ہو رہے ہیں یہ سب ہم آج کی اس ایکسکلوسو ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سولہ مئی کو عام انتخابات منعقد کروانے کی تجویز کہاں سے آئی ہے اور اس حوالے سے خان سے کیا گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں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 شہزادہ محمد بن سلمان نے خصوصی ایلچی کے ذریعے کپتان سے رابطہ قائم کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہنگامی یو ٹرن لیا ہے ملک کی تباہ حال معیشت سے پریشان ہو کر پی ڈی ایم کی ناقص کارکردگی سے پریشان ہو کر اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ خان سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے خان سے رابطہ قائم کیا گیا ہے اس سے پہلے چین متحدہ عرب امارات افغانستان بھارت روس اور دیگر ہمسائے ممالک کے اہم سفارتکار خان سے ملاقاتیں کر کے جا چکے ہیں زمان پارک میں رات گئے تک پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں سے اہم سرگرمیاں جاری رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ خان کا لب و لہجہ خاصا دھیمہ ہے باجوہ کے خلاف سخت اسٹینڈ لینے کے ساتھ ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان کا رویہ خاصا دھیمہ ہے اور اس کی وجہ یہ ٹریک ٹو مذاکرات ہیں جو ہمارے ذرائع کے مطابق پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے جاری ہیں ناظرین پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے تین ماہ کے دوران سات سروے کروائے ہیں پاکستان میں رایاما کے حوالے سے اور ہر سروے میں پہلے سے بڑھ کر خان کا ووٹ بینک سامنے آ رہا ہے آج سے تین ماہ پہلے خان پچیس فیصد زیادہ ووٹ لے رہا تھا پی ڈی ایم جماعتوں کے مقابلے میں لیکن تازہ ترین سروے رپورٹوں میں یہ فرق بڑھ کر سینتیس فیصد ہو چکا ہے جی ناظرین پی ٹی ایم کی تیرہ جماعتوں کے مجموعی ووڈ کے مقابلے میں خان کا ووڈ بینک تیس فیصد زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایم کیو ایم کے پانچ دھڑوں کو اکٹھا کرنے اور وسطی و جنوبی پنجاب میں عوامی تحریک انصاف کے نام سے جہانگیر ترین علیم خان چودھری سرور اور دوسرے کو سامنے لانے کا جو منصوبہ ہے اس ہے۔ سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس پی ڈی ایم سرکار کے پاس پی ڈی ایم کی رکن جماعتوں کے پاس اگلے پانچ سال یا اگلے دس سال پاکستان کو جو موجودہ معاشی دلدل ہے جو مہنگائی کی لہر ہے اس سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے لیکن خان کے پاس تین اہم پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے اس کا دعویٰ ہے اس کو یقین ہے کہ پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکالا جا سکتا ہے یہ تینوں پوائنٹ اتنے ٹھوس ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لینے پر مجبور ہو گئی ہے اور پاکستان کے دوست ممالک سے صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا ہے کہ اگلے دس سال خان کو دے دیے جائیں تاکہ پاکستان کو ایک ہی دفعہ ان سارے مسائل سے نکالا جا سکے اور پاکستان اسٹریٹجک حوالے سے اپنا اہم کردار جو اس کا اہم کردار بنتا ہے وہ اسے ادا کر سکے ناظرین وہ تین اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ نمبر ون پاکستان کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے جو ڈالرز آتے ہیں خان کی حکومت کے دور میں ان کی تعداد بڑھ گئی تھی اور مستقبل میں بھی اگر خان دوبارہ برسر اقتدار آتا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھجوائے جانے والے ڈالرز نہ صرف بڑھ جائیں گے بلکہ خان پر اعتماد کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اربوں ڈالر کی مزید سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو صنعت ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی صنعت خان کے دور میں وہ پٹڑی پر چڑھ گئی تھی اور پاکستان کی برآمدات چالیس سال کے بعد دوبارہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ گئی تھی اور ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونے لگ گیا تھا اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے کہ خان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی صنعت پاکستان کی تجارت ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتی ہے تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ خطے کے حالات کے حوالے سے خان کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان کسی کی پراکسی وار نہیں لڑے گا دوبارہ فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں بنے گا اس پالیسی کو افغانستان چین روس سعودی عرب متحدہ عرب امارات سمیت تمام دوست ممالک کی سپورٹ حاصل تھی خان کی خارجہ پالیسی کا یہ پہلو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے چین روس ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام خطے کے جو دوست اسلامی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہو کہ جو کسی کی کٹ پتلی نہ ہو اور ملک کے عوام بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں ناظرین یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے جو طویل وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا اس دوران ان کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور بھی دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ پاکستان میں مئی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے کے دوران عام انتخابات کا ڈول ڈالا جائے اور ملک کو معاشی استحکام اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب یہاں منتخب حکومت ہو عوام کی بھاری اکثریت آزادانہ عام انتخابات کے ذریعے تشکیل پانے والی حکومت کو اقتدار دیا جائے اور تمام ادارے اسے سپورٹ کریں اس کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں اور جو وہ پالیسیاں لے کر آئے تمام ادارے یک جان ہو کر اس کا ساتھ دیں ناظرین یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو یاد ہوگا کہ عوامی تحریک انصاف کی تشکیل کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے پانچوں دھڑوں کو متحد کرنے کے حوالے سے اور امریکی پالیسی کو ایک دفعہ پھر آگے بڑھانے کے حوالے سے جو خبریں ہمارا میڈیا آج دے رہا ہے ہم نے تقریباً ڈیڑھ دو ہفتہ پہلے آپ سے شیئر کر دی تھی اس لیے شہزادہ محمد بن سلمان کے خان سے ہنگامی رابطے کی جو موجودہ بریکنگ نیوز ہے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں یہ بھی آپ کو ڈیڑھ دو ہفتے بعد مین سٹریم میڈیا پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور جنوری کے آخری ہفتے میں آپ کو یہ سارا سسٹم بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور وہ اسی مہینے کے آخر میں کسی وقت اچام دھڑام سے گرنے والی ہے ناظرین اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ